Mut nyt toivotan väkivaltatyön asiantuntijan Emma Laineen, meidän seuraavan puhujan, tervetulleeksi, ettei hänen aikaansa viedä tässä. Ja Emma voi ehkä kertoa muutamalla sanalla itsestään ensin ja sitten mennään päivän aiheeseen. Joo, kuuluuks mun ääni? Ja sitten vielä, jos mun esitys jostain saadaan näkyville, niin se on se on. No niin, näin. Näinhän se kävi. Okei, eli tota noin, tervehdys vaan minunkin puolesta. eli Olen Emmalainen ja toimin Maria-akatemiassa ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijana ja koordinaattorina tuolla Tampereen toimipisteellä. Helsingistä löytyy meidän päätoimipaikka. Ja, ja mun tehtäviin kuuluu siellä Pirkanmaan Tampereen alueella koordinoida tätä meidän ehkäisevää väkivaltatyötä ja sen lisäksi teen myös kohtaavaa asiakastyötä. Eli Eli tapaan yksilötyössä naisia, jotka hakee apua kuvat huolissaan omasta vihasta, väkivallasta ja aggressiosta, niin teen yksilötyötä ja vedän myös ryhmiä. Mukava päästä puhumaan tänne teille, teitä on siellä iso joukko. Otsikko on aika iso, miten kohdata ja työskennellä henkistä väkivaltaa käyttävän vanhemman kanssa. Tuossa Eijankin esityksessä tuli, tuli jo siitä puhetta, että, että tämä ilmiö, kun on niin moninainen ja, ja tota, on vaikea erottaa sitä henkistä ja fyysistä väkivaltaa välillä, niin, niin tota, pelkästään siitä henkisestä väkivallasta on ehkä haastava puhua. Siihen liittyy niin moninaisia ilmiöitä, mutta että mun ajatukseni on nyt puhua teille tästä meidän työn näkökulmasta. Marja Akatemiassa on tehty ehkäisevää väkivaltatyötä naisten kanssa melkein 20 vuoden ajan ja puhun nyt siitä näkökulmasta, että mitä me ollaan havaittu siinä meidän työssä, kun työskennellään naisten kanssa, jotka pääsääntöisesti ovat itse äitejä, eli 70 prosenttia meillä yhteyttä ottavista asiakkaista on pienten lasten äitejä ja se vanhemmuus on siellä vahvana teemana. Niin niistä meidän työn kautta nousseista ilmiöistä ja asioista ja havainnoista ja siitä, miten työntekijänä voi asiakasta kohdata ja mitä siinä työskentelyssä on ehkä hyvä ottaa huomioon ja mihin, mihin asioihin ähm, paneutua. Mut mä johdattelen teitä nyt tämän aiheen äärelle ensin vähän muumien viisauden kautta. muumellaan on paljon, paljon viisautta ja, ja tässä on lainaus näkymättömän ninnin tarinasta, joka varmasti monelle ehkä onkin tuttu. Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi, selitti Tuutikki. Ninniä pelotteli täti, joka oli ottanut hänet luokseen asumaan. Se täti oli kauhea. Hän puhui aina Ninnille yhtä epäystävällisesti. Ninni alkoi muuttua aina vain haaleammaksi. Lopulta hän katosi kokonaan. Näkymätön Ninni on erinomainen kuvaus henkisestä väkivallasta ja sen vaikutuksista ja siitä, millaisia seurauksia sillä toistuvalla henkisellä väkivallalla on eli sen... Siitä tulee kokemus, että muuttuu näkymättömäksi ja häviää. Ja, ja mä ajattelen, että me ammattilaisena ollaan tärkeässä roolissa siinä, että me voidaan tuoda näitä näky näkymättömiä ninnejä jälleen näkyväksi sen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Oli he sitten niitä lapsia, jotka kokee sitä henkistä väkivaltaa, tai sitten niitä aikuisia, niitä vanhempia, jotka ehkä sen oman elämänhistoriansa kautta ovat muuttuneet näkymättömäksi ja, ja oireilevat sitten myös sitä kautta sillä väkivallalla. Hyvin lyhyesti tässä alussa kerron jotakin Maria Akatemiasta, koska oletan, että varmasti aika monelle siellä, siellä ruutujen takana meidän toiminta saattaa olla vähän vieraampaa. Eli Eli ollaan valtakunnallinen yleishyödyllinen kansalaisjärjestöyhdistys, jonka kattotavoite on edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Ja me tehdään työtä ja vaikutetaan nuorten ja naisten ja perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja, ja sitä kautta väkivallan vähentymiseen. Meidän toimintamuotoja on tämä ehkäisevä väkivaltatyö, jonka, jonka näkökulmasta on nyt täällä puhumassa. ja Sen lisäksi meillä on hyvinvointia tukevaa toimintaa ja työelämäpalveluita. Tässä on kuvattuna, mitä meidän ehkäisevä väkivaltatyö pitää sisälläänsä, millaisia toimintamuotoja sieltä löytyy. Eli, eli meillä on Demeter-toimintaa, joka on tämä meidän alkuperäinen ehkäisevä väkivaltatyön työmuoto ja sitä on tehty tosiaan jo tuolta vuodesta 2003 saakka. Ja, ja se on meidän ehkäisevä väkivaltatyö, on siis tarkoitettu naisille, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa lähisuhteissa. Ja, sen lisäksi meillä on naisen väkivalta.fi-toimintaa, eli on viety tätä samaista toimintaa tuonne verkkoon ja mahdollistettu sitä kautta sitten myös tätä laajempaa valtakunnallista osallistumista tähän toimintaan ja palveluiden saatavuutta myös niin kuin muualla kuin Helsingissä ja Tampereille asuville naisille. Sitten sen lisäksi meillä on Keijuvarjotoimintaa, joka on suunnattu nuorille tytöille ja naisille, eli kohderyhmänä on 15-28-vuotiaat. Tytöt ja naiset, eli ehkäisevää väkivaltatyötä heille ja heidän väkivallan ehkäisyyn suunnattua toimintaa. Ja nyt uutena hankkeena tässä ehkäisevässä väkivaltatyössä meillä on alkanut tänä vuonna tunnen Voimavarasi hanke, joka on tarkoitettu ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressioon voimavaraksi eli se, että ehkäistä sitä, sitä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa aggressiota ja se on yhteistyöhanke Miina Sillan pääsäätiön ja Omaishoitajaliiton kanssa eli tällaisilla niin toimintamuodoilla meillä tehdään tätä asiakastyötä Marja Akatemiassa Ää, tässä on kuvattuna se palvelupolku, mitä, mitä meiltä löytyy, kun meille asiakasyhteyttä ottaa, eli nainen, joka on huolissaan siitä omasta vihasta ja väkivallasta, aggressiosta, niin meille voi ottaa yhteyttä meidän avoin päivystysten kautta, eli puhelimitse tai chat-päivystysten kautta, ja sit niiden kautta ohjautua kartottaviin yksilökeskusteluihin, joita sitten on mahdollista käydä paikan päällä Helsingissä tai Tampereella, ja sit sen lisäksi puhelin tai verkkovälitteisesti. Näiden kartoittavien yksilökeskustelujen jälkeen on sitten mahdollisuus ohjautua ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään. Eli meillä on tällainen 15 kerran itsetuntemustyöskentelyryhmänäisille jotka on käyneet nämä meidän yksilökeskustelut. Ja, ja tota, sitä tapahtuu myös paikan päällä Helsingissä tai Tampereella ja sitten myös verkkovälitteisesti. Ja nyt tietenkin tänä poikkeuksellisena aikana, mitä viime keväästä asti, Ollaan kaikki eletty, niin, niin, niin ollaan entisestään myös sitä verkkovälitteistä työskentelyä mahdollistettu. Mm, vuosittain meille, tai Tässä on viime vuoden tilastoja, että meille on yhteensä näihin meidän toimintamuotoihin tullut vajaa 500 yhteydenottoa. Ja, ja yksilöasiakkaiksi meille on ohjautunut, ohjautunut 265 viime vuonna ja, ja ryhmiin sitten vähän reilu 100 naista. Ja, Tästä on, Meillä on itsearviointilomakkeisto käytössä tässä meidän työskentelyssä ja sitä kautta kerätään tietoa tämän meidän työn vaikuttavuudesta ja sieltä me on saatu tulokseksi sitä, että yli 80 prosenttia asiakkaista, jotka on tämän meidän työskentelyn käyneet, niin kertoo, että he on pystynyt ylläpitämään sitä väkivallattomuutta paljon tai melko paljon ja, ja kertovat voivansa paremmin ja että se työskentely on auttanut myös läheisiä. Meidän työn tavoitteena on tietenkin se, että, että ihminen voisi tunnistaa sitä omaa väkivaltaansa, mistä tuossa aikaisemminkin oli edellisessä esityksessä puhetta, että se tunnistaminen on välillä vaikeaa. Se on vaikeaa meille ammattilaisille tunnistaa sitä väkivaltaa, mutta se on erityisen vaikeaa tietenkin ihmiselle itselleen välillä tunnistaa sitä oman toiminnan haitallisuutta. Ja, ja että, kun sitä tunnistaa ja tunnustaa, niin sitä kautta on mahdollisuus myös ottaa vastuuta siitä omasta toiminnasta. Ja isona tavoitteena siellä on se toivon herättäminen, mistä Eijakin tuossa mainitsi, eli se, että aika usein siinä kohtaa, kun ihminen havahtuu siihen omaan väkivaltaan tai vihaan, aggressioon ja omaan toimintaansa ja sen haitallisuuteen, niin, niin, niin se toivon näkökulma on aika hukassa, eli olo on aika toivoton ja siihen liittyy valtavasti hankalia tunteita, häpeää ja syyllisyyttä, niin on tärkeää ammattilaisena meidän, kun kohdataan vanhempia, niin herättää sitä toivoa siitä, että se muutos on mahdollinen ja että vastuuta ottamalla niin se toisenlainen toiminta myös mahdollistuu. Ja se mahdollistuu sillä, että itseymmärrys syvenee ja, ja isossa roolissa siellä on niihin omiin juuriin ja sukupolviketjuin tutustuminen, koska ylisukupolvisuus näkyy tässä meidän työskentelyssä erittäin vahvasti. Puhun siitä tuossa hetken päästä lisää. Ja tietysti siellä isona osana on myös se, että oppii tunnistamaan niitä omia tunteitansa ja, ja sitä kautta ne omat tunnesäätelytaidot voisivat vahvistua ja löytyisi niitä uusia toimintamalleja. Ja sitten myös isosti. Korostetaan sitä, että se itse myötätunnon ja itsearvostuksen merkitys, että ymmärrettäisiin se, että asiakkaat ymmärtäisivät, vanhemmat ymmärtäisivät sen, että, että mikä merkitys on sillä, että miten ajattelee itsestäänsä, arvostaako itseänsä ja, ja kohteleeko itseänsä myötätuntoisesti. Sillä on vaikutusta sit myös siihen, miten, miten toimii lasten kanssa tai muiden ihmisten kanssa. Ja että olisi mahdollisuus oppia tunnistamaan niitä omia rajoja, koska ne on usein myös aika tunnistamaton asia. Ja se voi altistaa myös sille, kun ne omat rajat on vähän hukassa ja on vaikea vaikka pitää puolia tai pitää itsestään huolta hyvällä terveellä tavalla, niin se voi altistaa myös sille vahingolliselle käyttäytymiselle. Tietenkin sitten kun mietitään sitä, väkivaltaa ylipäätään ja henkistä väkivaltaa, niin on täytyy tietenkin meidän miettiä sitä, niin kuin Eijakin siitä sanoi tuohon, että miten, sitä, miten me nähdään itse sitä väkivaltaa, eli se, että miten me työntekijöinä ymmärretään väkivaltaa, sen ilmiö, mistä se syntyy, mitä kaikkia osa-alueita siihen liittyy ja miten me asiakkaat ymmärtää sitä, sitä väkivallan ilmiö. Se, että se, siinä on kysymys kuitenkin, niin kuin ei ole vain niistä teoista, teoista kysymys, vaan, vaan se, että meissä vaikuttaa kuitenkin se ympäröivä yhteiskunta, missä me eletään ja, ja se, että meillä on erilaisia kulttuurishistoriallisia käsityksiä, tässä yhteiskunnassa, jotka vaikuttaa jollain tavalla siihen meidän tapaan olla vuorovaikutuksessa ja siihen, miten me kohdataan toisia ihmisiä, mitä me ajatellaan, että mikä on sallittua mikä ei ole sallittua. Eli se, että tuolla on kuvassa, näkyy sotavuosilta kuvaa, eli se, että se on hyvin tiedossa oleva asia, että meillä suomalaisilla se sotahistoria edelleen vaikuttaa hirveän vahvasti siellä meidän. Niin kuin, tunneperimässä ja erilaisina taakka siirtyminä näkyy myös meidän perhekulttuureissa. Eli se, että Suomessa on aika, aika tuore kulttuuri, tällainen niin tunteista puhumisen ja, ja jotenkin niin tunteiden ilmaisemisen kulttuuri. Eli jos ajatellaan sitä, sitä sotahistoriaa, joka ei kauhean kaukana ole, niin, niin se on korostanut aika vahvasti sitä yksinpärjäämisen kulttuuria ja sitä, että ei siellä hirveästi ole ollut on ollut jälleenrakennusvuosina esimerkiksi mahdollisuutta siihen erilaisten tunteiden ilmaisuun tai silloin ihan sota-aikanakin, jos ajatellaan, että äidit on naiset ovat huolehtineet siitä, että yhteiskunta pyörii ja miehet ja isät ovat olleet siellä sodassa ja sitten kun he on sieltä palanneet, niin he ovat palanneet traumojen kanssa ja edelleen se vastuu siitä, siitä perheestä on monesti ollut äidin harteilla, niin, niin se lasten ilmasulle, se tila on ollut aika kapea sieltä ja ne, ne hännät edelleen vaikuttaa suomalaisissa perhekulttuureissa. Meillä on nyt oikeudellisia muutoksia, jotka on tapahtunut siellä tosiaan 30 vuotta sitten, sitä, että mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua lasten kasvatuksessa, mutta, mutta tavallaan se, että puhutaan murrosvaiheesta sillä lailla, että, että on vanhempia, jotka ovat itse eläneet sitä aikaa, että heidän lapsuudessaan lapsuudessa on ollut sallittua vielä erilaiset asiat, mikä tavallaan tänä päivänä ei ole sitten enää vanhemmuudessa sallittua, niin se voi aiheuttaa myös hämmennystä. Ja se, että on erilaisia, me yhteiskunta suhtautuu eri tavalla sukupuoliroolien kautta ja hoivavastuiden kautta, esimerkiksi vaikka tässä naisen väkivallan ilmiössä äiti myytti elää hirveän vahvana, eli se, että, että naisen väkivalta on esimerkiksi hirveän vielä suhteellisen tabu -ilmiö, tunnistamaton asia, koska ajatellaan, että, että naiseuteen ja äitiyteen liittyy vahvasti äitimyytti. Eli se sellainen hoivaava elementti siihen naiseuteen yhdistettynä ja samanaikaisesti, että äiti voisi olla satuttava tai jollain lailla vahingoittava, niin, niin se jollain lailla on pelottavaa ja, ja hämmentävää ja vaikea välillä myös ottaa vastaan. Ja juuri se väkivallan monimuotoisuus siinä mielessä, eli se, että meillä kaikilla on hirmuisen erilaiset käsitykset siitä, mikä on väkivaltaa. Ja sen takia on tärkeää työntekijänä itse tarkastella sitä, että mitä itse ajattelee siitä ilmiöstä, minkälaisia väkivallan muotoja ehkä itse olen käyttänyt tai käytän. Ja tosiaan se, että se ei aina ole läheskään samanlainen, mikä sitten ehkä sillä vanhemmalla, jonka kohtaan on. Mä että on tärkeää puhua tästä työstä yleisesti ja, ja niin kuin oli tärkeää saada sitä tutkimusnäkökulmaa, mutta mä ajattelen, että hirveän tärkeää on myös, että me saadaan sidottua tämä asia jotenkin myös siihen niin kuin asiakkaiden todelliseen niin kuin elämään ja, ja sinne kokemusmaailmaan, koska se avaa meille, meille ammattilaisille työntekijöille sitä tilannetta hirveän eri tavalla kuin vain se, se sellainen informatiivinen tieto, mitä me tiedetään tästä ilmiönä, niin mä kuljetan tässä tässä esityksen mukana meidän yhden kokemusasiantuntijan tarinaa, jonka, jonka tota, tässä juuri, juuri ennen tätä, tätä tilaisuutta sain ja, ja tota, olisin toivonut, että tästä olisi äänite, se olisi ehkä mukavampi, mutta nyt saatte kuunnella minun ääntäni sitten tässä. Et mä luen täällä esityksen välissä aina pätkän tästä kokemusasiantuntijan kirjoittamasta tarinasta. Pieni tyttö itkee kovaa. Häntä pelottaa valtavasti ja itku tärisyttää koko kehoa. Tytön isä huutaa naama rumassa irveessä ja äiti itkee. He raivoavat toisilleen, kukaan ei huomaa tai lohduta tyttöä. Isä ottaa käteensä puisen tuolin ja lyö sen säpäleiksi kaakeliuunin kulmaan. Keraaminen laattauunin kulmassa menee rikki, palaputoaa putoaa lattialle. Tyttö on neljävuotias. Tästä tapahtumasta tulee hänen ensimmäinen muistonsa elämästä. Vuosien varrella tyttö kokee monta vastaavaa tilannetta. Hän oppii tarkkailemaan isän ilmettä ja olemusta, olemaan jatkuvasti varuillaan arvaamattoman raivon varalta. Isä voi menettää malttinsa lähes mistä vain. Tavaroita lentelee ja menee rikki, huuto pelottaa ja kodin ilmapiiri on myrkyllinen. Isä ei koskaan pyydä anteeksi tai selitä tunteitaan. Ja tosiaan se, että niin tuossa jo aiemmassakin esityksessä ja alkupuheenvuorossakin tuli se, että me kaikki tiedetään, että henkinen ja emotionaalinen väkivalta on hirveän vaikeasti tunnistettava, kun se on asia, josta ei jää niitä fyysisiä jälkiä. Ja se kietoutuu niin monella tavalla moniin eri asioihin. Se voi olla ilmeitä, eleitä, sanoja, tekoja. Meidän Maria Akatemian asiakkaista, eli näistä naisista, niin moni hakee apua, Siinä kohtaa, kun he havahtuu siihen omaan henkiseen väkivaltaan, ja on se pelko siitä, että se on muuttumassa fyysiseksi. Eli tavallaan se, että on vaikka koko ajan niin vihainen olo, tai huomaa koko ajan olevansa äärirajoilla, tai raivostuvansa tai puhuvansa rumasti lapselle, ja on se pelko, että, että se tilanne etenee siihen, että tapahtuu jotain fyysistä. Mutta sitten taas toisaalta, me on myös havaittu se, että monesti naiset itse havahtuvat siihen emotionaalisen tai henkisen väkivallan käyttöönsä tai niihin omiin kokemuksiin siitä vasta siinä asiakasprosessin aikana, kun sitä omaa käyttäytymistä aletaan syvemmin ja laajemmin miettimään. Eli se, että voi olla, että sitä apua haetaan siihen johonkin fyysiseen, fyysiseen tekoon tai, tai niin fyysisiin tekoihin, mitä siellä tapahtuu, Huomaa, että otteet on kovakourasia tai on sattunut jotain muutakin. Ja, ja sitten vasta sitten, kun sitä asiaa lähdetään työstämään, niin avautuu se, että siihen liittyy myös paljon sitä henkistä väkivaltaa ja tapaa olla vuorovaikutuksessa, joka onkin ehkä myös haitallinen. Ja se kertoo myös ehkä omalta osaltaan siitä, siitä sen tunnistettavuuden haastavuudesta, että on vaikea mieltää mm, sitä toimintaa henkiseksi väkivallaksi. Tähän on koottuna nyt meidän asiakastyöntekijöiden ää, niin kuin, yhdistäviä tekijöitä joita, tai kokemuksia, joita on löydetty sieltä meidän, meidän asiakkaista, jotka on meiltä hakeneet apua, joiden kanssa me ollaan työskennelleet mikä, mikä näitä naisia yhdistää, mikä näitä äitejä yhdistää ja, ja et mitkä siellä heidän niin kuin, toiminnan ja, ja niin kuin sen väkivallan taustalla mahdollisesti ehkä on. Niin, niin, se, että se kokemus itsestä huonona, huonona äitinä, huonona vaimona, jollain huonona ihmisenä on hirveän voimakas. Siellä voi olla haasteita siinä arjen hallinnassa, roolia, koen, ristiriitoja siellä perheessä, eli tulee kuormitusta siitä, että ne vastuut jakautuu epätasaisesti. Voi olla vaikea sietää vauvan tai lapsen tunneilmaisuja, se herättää jonkun sietämättömän olotilan, joka purkautuu sit haitallisella tavalla. Se keinottomuus ja kädettömyys, mikä nyt yleisestikin tiedetään, että useasti väkivaltatilanteissa on siellä taustalla, eli loppuu itseltä ne keinot ja siinä kohtaa väkivalta tai joku haitallinen toiminta astuu sitten esiin. Ja avuttomuus, heikkous, herkkyys, kiltteys, yksinäisyys, johon myös Eija, Eija viittasi tuossa aiemmin, ja ahdistus, niin nämä on myös hirveä yleisiä kokemuksia, joita naisilla siellä omassa elämässään on tällä hetkellä tai on ollut siellä elämän varrella. Ja se, kun puhuin tuossa näkymättömästä ninnistä, niin näkymättömyyden ja sellaiset ohitetuksi tulemisen kokemukset on hirveän voimakkaita kyllä meidän asiakkaiden tarinoissa eli se, että on tullut toistuvasti jollain lailla omassa elämässään sivuutetuksi ehkä jo sieltä varhaisista vaiheista lähtien. Siellä on paljon kuormittuneisuutta ja niitä tukiverkostojen puutteita ja on, on niin kuin tunne siitä, että ei riitä, ei pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Ja ja hyvin usein meille ottaa yhteyttä nainen, jolla on, on sellainen taaperoikäinen tai, tai tahtoikäinen lapsi ja sit siellä on nuorempi noin yksivuotias sisarus ja, ja tavallaan se sellainen riittämättömyys siinä, että pystyy vastaamaan eriikäisten lasten tarpeisiin, niin saattaakin käydä sietämättömäksi ja, ja purkautua sitten esimerkiksi vaikka väkivaltan. Paljon epäonnistumisen kokemuksia, mutta sit myös sitä, että usein näillä naisilla on myös korkea koulutus ja sellainen pärjäämisen kulttuuri on heille hirveän tuttua. Ja se, että se uhmaajan haasteet, joita uhmaikäiset tuo, niin se on aika yleisesti sellainen kohta, jossa saattaa olla haastavaa niiden omien tunteiden kanssa. Tai se, että sisarus kohtelee nuorempaa sisarusta, se voi nostaakin valtavan raivon äidissä tai vanhemmassa, jota onkin vaikea käsitellä. Ja se ylisukupolvisuus, mistä on jo puhuttukin, ja ne omat väkivaltakokemukset, traumataustat näkyy. Ja se lapsuuden kodin tunnekylmyys, jonka on ehkä kohdannut. Ja se, että on vaikea suoraan ilmaista omia tunteita ja tarpeita. Mutta kyllä siellä kaikista vahvimmin näissä meidän asiakkaiden tarinoissa nousee esille se ylisukupolvisuus. Eli se, että kaikilla on jonkinlainen kokemus siitä haavoittavasta vuorovaikutussuhteesta siellä omassa elämässä. Ja usein se liittyy sinne jo varhaisiin vaiheisiin, sinne kasvuperheeseen. Toki tietenkin myös sitten ne asiat, mitä meille tapahtuu elämässä, niin kuin muissakin elämänvaiheissa, millaisia ihmissuhteita me kohdataan, millaisia vuorovaikutussuhteita. Niin vaikuttaa, mutta kyllä siellä hyvin usein meidän asiakkailla on jonkinlainen kokemus haavoittavuudesta siellä omassa kasvuhistoriassa. Ja erityisen vahvasti siellä nousee esiin vanhempien tunne, kylmyys ja mitätöinti. Eli juuri se, että ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi tai miten niitä ristiriitoja on ratkaistu siellä perheessä. Eli niitä ei välttämättä ole ratkaistu tai ne on ratkaistu jotenkin niin kuin epäsopivalla tavalla ei ole saanut näyttää vaikeita tunteita tai harjoitella pettymyksiä turvallisesti. Tai vastaavasti myös se, että tunteita on saanut kyllä näyttää, mutta kukaan aikuinen ei ole ollut apuna niitä säätelemässä. On... Tyttö aikuistuu ja muuttaa pois kotoa, mutta vanhempien suhde seuraa häntä. Toisinaan itkevä äiti soittaa kesken riidan tyttärelleen. Tyttö pelkää äidin puolesta. Lopulta alkaa jonkinlainen seestymisen aika eikä isän raivoinaan nosta päätään jatkuvasti. Aikanaan tyttö, jo lähes 30-vuotias nainen kohtaa miehen, johon hän rakastuu eri tavalla kuin kehenkään aiemmin. He muuttavat yhteen. Pitkien opintojen jälkeen alkaa työelämä. Kaiken hyvän keskellä nainen sairastuu masennukseen, johon hän saa apua pitkästä terapiasta. Pintaan nousevat monet kipupisteet lapsuudesta ja suhteista vanhempiin, mutta terapia auttaa. Näkymät kirkastuvat, pari saa lapsen. On talvipäivä ja lapsi on parivuotias, lounaaksi on hernekeittoa, jonka äiti on tehnyt kokonaan itse. Lapsi kieltäytyy syömästä. Mikään konsti ei auta ja äiti turhautuu. Hän yrittää syöttää lasta väkisin, huutaa ja rähjää taaperolle. Lapsi itkee paljon. Äiti ei itsekään tiedä, miksi tilanne suututtaa häntä niin paljon, hän paiskoo astiat tiskiin ja jotenkin tilanne rauhoittuu. Tuo äiti, nainen ja tyttö, olen minä. Hernekeittotilanteen jälkeen on ollut lukuisia kertoja, jolloin olen hermostunut lapsiini enkä ole osannut käsitellä tunteitani tai purkaa kiukkuani terveellä tavalla. <köhö> olen paiskonut tavaroita isäni lailla, vaikken ole hajottanut mitään. Silti käytökseni ei ole ollut yhtään vähemmän aggressiivista. Olen huutanut lapsilleni, ottanut tavaroita pois, ylittänyt heidän keholliset rajansa pitämällä kiinni tai siirtämällä heitä paikasta toiseen. Olen pukenut vaatteita päälle väkisin ja ottanut liian rajusti kädestä kiinni. Olen ojentanut ruoka-annoksia äkäisesti, harjanut hampaita kiukkuisesti, vienyt väkisin päiväkotiin. Olen menettänyt hermoni kokonaan, raivonnut." Vaikeimpia ovat olleet tilanteet, joissa lapsi on asettunut poikkiteloin tai osoittanut voimakkaasti omaa tahtoaan. Raivoni on hyökynyt yli laitojen ja olen alkanut pelätä, mitä ehkä voisi tapahtua. Pahimpia nämä tilanteet ovat olleet arkisissa lähtökiireissä ja väsyneinä. Eli juuri se, mihin Eijäkin tuolla aiemmin viittasi, niin niistä riskitekijöistä ja asioista, joihin sitten mitä työntekijänä voi ehkä kiinnittää huomioon ja mikä tuli nyt tässä asiakkaankin tarinassa, niin niin juuri se, että mitä siellä perheen arjessa tapahtuu. Onko siellä isoja, kuormittavia, stressaavia tekijöitä? Onko niitä jotakin sellaisia riskitekijöitä, jotka saattaa vaikuttaa siihen, että kynnys käyttää henkistä väkivaltaa madaltuu? Miten vanhempi itse huolehtii perustarpeistaan? Se, että saako vanhempi nukuttua? Ehtiikö syömään, huolehtiiko siitä syömisestä, onko mitään vastapainoa siellä arjen keskellä. Eli, eli se, että miten, miten ne perustarpeet tulee huolehdituksi. Koska se, että, että kun ollaan kuormituksen alla, niin ihminen ei kykene löytämään niitä luovia ratkaisuja, vaan toimii sen elämän varrella kokemansa pohjalta. Nämä on asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomio ja jonka kautta voi aloittaa myös sitä keskustelua yhdessä vanhemman kanssa, että miten nämä toteutuvat siellä arjessa. Ja sitten yksi sellainen asia mihin on tärkeää myös kiinnittää mun mielestä huomioon, niin on se suorittaminen ja pärjäävyys. Eli jossain koulutuksessa muutama vuosi sitten nyt valitettavasti en muista missä ja kuka sanoi tällaisen termin kuin hiljaisen riskin perheet, joka oli mun mielestä hirveän kuvaava termi, koska on paljon hiljaisen riskin perheitä joihin me ei niin ulkoisesti kiinnitetään huomioon. He ovat niitä perheitä, jotka käy neuvolassa tai erilaisissa palveluissa ja näyttää pärjäävän kauhean hyvin. Mutta sitten siellä taustalla voi ollakin, että itse asiassa se pärjääminen on se asia, joka kääntyykin riskiksi, koska ne voimavarat menee siihen pärjäämiseen ja suorittamiseen. Niin että se on myös yksi sellainen tärkeä kohta, mitä voi tarkastella, jos tuntuu, että vanhempi on niin kovin pärjäävä. Ja siitä voi myös yhdessä keskustella, että miten ne voimavarat riittää. Ja tietenkin se, että mihin kiinnittää huomioon, niin mitä lapsi viestii, jos työskentelee perheiden kanssa, niin ne tapaa myös lapsia, koska ne lasten viestit on tietenkin niin kuin äärimmäisen tärkeää kuulla, oli ne suoria tai epäsuoria, niin siitä, että miten siellä perheessä, millaista se vuorovaikutus on ja miten tulee siellä kohdatuksi. No Sitten tietenkin, että mihin asioihin voi sen arjen ohella kiinnittää huomiota, miten se voi näkyä siellä perheessä, se, se henkinen väkivalta tai emotionaalinen kaltoinkohtelu, niin tässä on nyt uh, Dania Glazerin yksi määrittely, joka taisi, tämä viite taisi vilahtaa tuolla Eijallakin. Ei lakia on varmasti paljon käytetty, mutta se, että jos työntekijänä lähtee pohtiin, että mistä voisin havaita sitä tai millaisiin asioihin voisin tarttua, niin tällainen jaottelu saattaa toimia myös apuna siinä, eli se, että se voi näkyä se kaltoinkohtelu tai emotionaalinen väkivalta tai henkinen väkivalta siinä, että vanhemmat ei ole sillä tunnetasolla tai emotionaalisesti läsnä se, että lasta ei nähdä niiden omien tarpeiden ja tunteiden kanssa. Voi olla, että vanhemmalla on hirveän negatiivinen se mielikuva lapsesta tai jollain lailla virheellinen ja, ja, ja sitä kautta lapseen voidaan kohdistaa sit vihamielisyyttä ja torjuntaa. Että se vanhemman asennelasta kohtaan voi olla hirveän torjuva tai vihamielinen tai se vuorovaikutus lapsen kanssa on epäjohdonmukaista tai siihen ikätasoon sopimatonta ja ne odotukset lasta kohtaan on vaihtelevia tai ristiriitaisia. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä näkyy vaikka meidän asiakastyössä, eli moni äiti kuvaa sitä, että kun siellä on se, se, ta, se vähän vanhempi sisarus ja sitten on se pienempi vaikka vau, vauva-ikäinen, niin ne odotukset äkkiä sitä vanhempaa sisarusta kohtaan kasvaa ikätasoon sopimattomaksi. Eli, eli se, että vanhempi toivoo, että, että se... se jo vähän vanhempi lapsi pystyisi toimimaan eri tavalla, vaikka sitten ikätasoon nähden lapselta ei voisi vielä sellaisia asioita odottaakaan. Voi olla, että vanhemmat on kyvyttömiä tunnistaa sitä lapsen yksilöllisyyttä ja se, että ei osaa erottaa sitä lapsen maailmaa omista toiveistaan ja uskomuksistaan, että ne menee sekaisin. Tai sitten ei kykene turvaamaan lapsen sitä sosiaalista sopeutumista, eli se, että olen tukena koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa, vaan että lapsi jää niiden kanssa toistuvasti yksin. Ja että kun me lähestytään tätä aihetta ja jotenkin kohdataan perheitä ja asiakkaita, joilla sitten on ongelmaa sen oman vihan, väkivallan, aggression kanssa tai tulee sitä huolta, huolta näistä asioista, niin on hirveän tärkeää muistaa, että viha ja aggressio sinällänsä on ihan normaaleja ihmisyyteen kuuluvia, elämään kuuluvia tunteita. Ja, ja kaikki, kaikilla meillä on niitä, kukaan meistä ei ole vapaa niiltä tunteilta. Ja kaikilla niillä tunteilla on joku tarkoitus tai viesti, mutta et eri asia on se, että miten toimii sen tunteen kanssa. Eli se, että siinä meillä aikuisilla on vastuu siitä, että millaisena toimintana se tulee meistä ulos. Mutta et, et se on usein, mä että usein vanhemmilla on se ajatus, että jos he saa kiis siitä, että, että he suuttuu, raivostuu, siellä on jotakin kaltoinkohtelua, siellä ja oma toiminta huolestuttaa, niin on monesti se tunne, että se on jotain sellaista, mihin en voi vaikuttaa. Et asiat vaan tapahtuu. Se joku valtavan suuri tunne vaan tulee, joku hyökyaalto ja, ja se on täysin pois omista ohjaksista. Niin mä että sen, sen kanssa työskenteleminen, että meillä on mahdollisuus meillä ihmisillä tehdä niitä valintoja. Mutta se tarkoittaa sitä, että pitää oppia tunnistaa niitä erilaisia tunteita ja myös se, että hyväksyä, että niitä erilaisia tunteita on. Että ne vihan, vihan ja aggression tunteet on hirveän usein sellaisia pelättyjä. Tunteita, jotenkin hankalia tunteita, ja se energia ehkä meneekin siihen, että niitä yritetään torjua ja työntää pois. Et erotettaisiin se, että on, että saa, hermostuas saa, mutta miten toimin sen tunteen kanssa, niin se on eri asia. Ja myös se, että, että se oma toimintahan herättää vanhemmissa usein hirvittävästi sitä syyllisyyttä ja häpeää, ja nehän on tärkeitä tunteita myöskin, koska ne ovat niitä, jotka ohjaa meitä muutokseen. Ja, mutta sitten taas se, että jos se häpeä kasvaa liiallisen suureksi tai se syyllisyys liian isoksi, niin ne kääntyy silloin sit myöskin meitä vastaan. Eli se kysymys myöskin sit itselle työntekijänä, että sillä omalla toiminnalla ja tavalla, joten kohtaa vanhempia tai perheitä, niin, niin toiminko niin, että, että lisäänkö sitä vanhemman tunnettaakkaa vai, vai vähennänkö sitä? Eli se, että on tärkeää se, että vanhempi saa sen kokemuksen, että joku kuulee häntä ja hyväksyy hänet siitä huolimatta, vaikka ne teot, mitä hän olisi tehnyt, niin ei olisi hyväksyttäviä tai ne olisi väärin, niin silti se, että, että siellä on ihminen niiden sen toiminnan takana ja tulisi kuulluksi ja nähdyksi sen oman huolensa kanssa. Ja tietenkin se, että mitä tunnistamattomampi asia se oma väkivalta on, niin sitä enemmän se erättää usein vastareaktioon ja sitä vastustusta. Eli on vaikeampi silloin ottaa myös ehkä sitä informaatiota vastaan. Eli tarvitaan sitä havahtumista siihen asiaan. Ja joskus niin tuossa eijänkin ja aikaisemmissa esityksissä tuli, että, että on kysymys myös tiet, ihan tietämättömyydestä. Eli ei ole vain sitä tietoa, että tällainen toiminta on haitallista. Ja se tiedon lisääminen on hirveän tärkeää ja psykoedukaation antaminen, mutta se, että se tiedon lisääminen ei välttämättä auta, jos vanhempi ei saa kiinni sen oman kokemusmaailman kautta jotenkin siitä asiasta tai, tai niiden toimimattomien tapojen tilalle jotain uusia keinoja. Niin että siinä on myös meille työntekijöille ja ammattilaisille kysymys, että autanko työntekijänä vanhempaa ymmärtää sitä asiaa, että mistä on kysymys ja mitä minussa tapahtuu. Tai löytään uusia tapoja niiden toimimattomien tilalle vai jätänkö vanhemman yksin selviytymään siitä tilanteesta sen tietoisuuden kanssa, että näin ei saa toimia, mutta en tiedä miten toimisin toisella tavalla. Tässä on nyt vielä sitten tavallaan lyhyesti näytän tämän, että eli, eli se, että mikä voi myös joskus vanhemmille avata sitä, että mitä niissä tilanteissa tapahtuu, eli juuri se, että, että useinhan sitten meillä on paljon sellaisia tunteita ja tarpeita, jotka me ollaan syystä tai toisesta jouduttu niin pistämään piiloon tai me ei osata ilmaista niitä tai ei ole opittu ilmasemaan tai, tai ei ole saatu ilmasta. Ja silloin kun meillä on paljon sellaisia tunteita ja tarpeita, niin ne usein jää sinne pinnan alle ja niitä on hankala tuoda esille. Ja silloin se saattaa ollakin niin, että se toiminta on jotain muuta. Tulee vaikka esimerkiksi, että siellä on paljon väsymystä ja avuttomuutta. Ja, ja jotenkin sellaista oloa, että mä en pärjää itse vanhemmalla, mutta sitä ei pysty jotenkin sanottaan tai tuomaan esille. Ja Kun se turhautuminen kasvaa, niin se tulee ulos toimintana ja se voi olla vaikka viha, joku hirveen niin kuin, raivokas purkaus lasta kohtaan. Jolloin sit tavallaan se ympäristö reagoi siihen, siihen näkyvään toimintaan, eli, eli tällaiseen sekundaaritunteeseen, ja silloin edelleen sinne jää hirveen tunnistamattomaksi sinne, sinne tota, pinnan alle ne todelliset tunteet ja tarpeet. Eli juuri se, että et, et autettaisiin vanhempia saamaan kiinni pysähtyyn sen äärelle, että et mitä sen näkyvän tunteen takana on. Et saaks kiinni siitä, että mistä se oma viha esimerkiksi tai ärtymys tai ahdistus, niin mitä sen takana on. Ja, ja sitä kautta myös, että voisi oppia sitten sanottamaan niitä tunteita uudella tavalla. Ja tässä on vielä kuvattuna toisella tapaa tämä sama asia, meidän työskentelyssä puhutaan tämmöisestä tunnekapselista, eli juuri se ajatus, että se on vähän niin kuin pistäisi johonkin purkki, hillopurkkiin niitä tunteita ja tarpeita, ehkä on joutunut laittaa jo sieltä lapsuudesta saakka niitä, joita ei saa ilmasta. ja jossain kohtaahan sitten käy niin, että kun se purkki tulee täyteen, niin se paine kasvaa ja, ja joku pienikin asia voi sen pintajännitteen rikkoa ja se purkki räjähtää ja tuho on silloin suuri. Eli just se, että miten voitaisiin auttaa siinä, että, että tunnistaisi niitä tunteitansa ja, ja olisi helpompi myös sit sieltä purkista tavallaan niinku niitä ottaa esille, että ei tarvitsisi kaikkia sinne säilyä ja niiden kanssa sit jäädä yksin. Isäni pelkäsi lapsena omaa isäänsä, ankaraa sodan käynyttä miestä. Isä kertoi minulle halunneensa aina olla vanhempi, jota hänen lastensa ei tarvitsisi pelätä. Toisin kävi. Minä, hänen ainoa lapsensa, olen sekä pelännyt että vihannut häntä. Itse en halua olla äiti, jota lapseni pelkäävät. Haluan, että he voivat luottaa minuun ja siihen, että kestän sekä heidän tunteensa että omani. Sinnittelin äitiyden herättämien vaikeiden tunteiden kanssa pitkään, puhuin niistä toki puolisoni kanssa, mutta olin silti kysymysteni kanssa yksin. Oli niin monia äidiltä kiellettyjä tunteita, koin suurta riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä varsinkin tahtoikäisten lasten kanssa. Erityisesti keskimmäisemme temperamentti, tunteenilmaisu ja pitkään jatkunut uhma osoittautui minulle vaikeaksi. Arkiaamut olivat kierre, jonka johdosta olin jatkuvassa stressissä. Pelkäsin, miten aamu menisi lapsen kanssa pieleen ja kuinka pääsisimme liikkeelle. Suutuin jatkuvasti. Usein päiväkotiin päästessämme itkimme molemmat. Toistuvasti lupasin itselleni, että en enää pukisi lasta väkisin ja menettäisi hermojani. Kuitenkin se tapahtui yhä uudestaan. Olin epätoivoinen ja ymmärsin tarvitsevani apua. Jos vanhempi sitten tavallaan se, sitä asiaa ottaa puheeksi tai, tai työntekijälle se, se ajatus herää, että vanhempi mahdollisesti toimii jollain haitallisesti tai kaltoin kohtelevasti, niin, niin tässä on muutamia ajatuksia siitä, että mitä siinä asiakkaan kohtaamisessa ehkä on hyvä ottaa huomioon. Niin se tietenkin se, että, että me asetetaan kuulemaan ja kuuntelemaan kuuntelemaan vanhempaa ja tartutaan niihin pieniin vihjeisiin ja kysytään niitä lisäkysymyksiä, niin kuin ei oli tuossa kuvannut aikaisemmin sitä, että miten, niiden, miten siellä sen, sen kyselylomakkeen kautta, niin, niin kysytään aina vähän lisää, että mitä tarkoitat ja, ja kerrotko lisää ja mitä silloin tapahtuu. Ja se, että otetaan se asia vakavasti, eli se, että asetutaan pohtiin sitä, että mitä tässä juuri nyt tarvitaan tähän ongelmatilanteeseen ja tähän elämänvaiheeseen, ollaan empaattisesti Lujia, eli se, että, että ollaan asiakkaan puolella, mutta sitä väkivaltaa vastaan. Ja tärkeää on se, että ei selitetä pois. Eli se on semmoinen, mistä meidän asiakkailla on, mitä he usein kertoo, että he on yrittänyt tulla sen oma huolensa kanssa esille jossain palvelussa. Ilmasta sitä, että heitä huolettaa omat tunteet tai se toiminta. Ja, ja se hirmu helposti ehkä halutaan selittää pois, kun on kysymys vanhemmasta, että no, sä oot vaan niin väsynyt tai kaikillehan tollasta sattuu. Tarkoitus on varmasti hyvä, mutta silloin kun vanhemmalla itsellänsä se huoli siellä on, niin se saattaa tehdä sen kokemuksen, että, että, että, että, että mä en tule kuulluksi ja mä en kerro tästä enää kenellekään. Eli, eli pysähdytään tosissaan sen asian äärelle, jos vanhempi sitä huolta meille tuo. Mm. Tässä on nyt vielä sitten koottuna joitain sellaisia kysymyksiä, joista saattaa olla apua siinä työskentelyssä ja kohtaamisessa. Joitain on tuossa jo tullutkin. Eli ne lisäkysymykset on tärkeitä juuri, että mitä tapahtuu erilaisissa, mitä tarkoittaa, että olet väsynyt, mitä silloin tapahtuu, miten se näkyy siellä arjessa. Mitä tapahtuu ennen sellaista hankalaa tilannetta, koska useinhan se alkaa jo niin kehittymään se tilanne siellä aiemmin ennen sitä varsinaista vaikka väkivallan tekoa tai jotakin räjähdystä millaisia ne tukiverkostot on, kuinka yksin perheet ovat. Sitten hirmu tärkeä kysymys, jonka haluan täältä nostaa on se, että miten on toiminut silloin, kun on onnistunut toimimaan toisin, eli väkivallattomasti. Eli se, että vanhemmat jää hirveästi miettimään sitä ja sen syyllisyyden kanssa, että miten jää pohtimaan niitä tilanteita, joissa he on toiminut väärin ja haitallisesti, mutta mä että hirveän tärkeää on nostaa esiin sitä, että myös se toinen toimintamalli heistä löytyy, ja sen ajatuksen vahvistaminen. Tässä on vielä toinen viisaus muu meiltä niin, niin, tota, tähän loppuun sillä lailla, että et viitaten siihen ammatilliseen itsetuntemukseen eli siihen, että niin kuin meidän asiakkaat tarvitsevat, vanhemmat tarvitsevat sitä itsetuntemustyöskentelyä ja sitä oman elämän niin kuin kohtaamista, että miten nämä asiat, on, miten he, mitä siellä omassa elämähistoriassa on tapahtunut ja vaikuttaa siihen vanhemmuuteen, niin, niin tarvitaan me ammattilaisetkin. Eli se, että on tärkeää myös katsoa sitä omaa elämänhistoriaa ja sitä, että miten ne oman, oman elämän asiat ja vaiheet vaikuttaa minuun työntekijänä ja siihen, miten kohtaan. Nopeasti luen, katon, että minun aika rupeaa oleen, niin luen teille vielä tähän loppuun tämän asiakkaan tarinan päätökseen, koska varmaan uskoisin näin, että, että tota, haluatte sen kuulla. Um, erään surkeasti pieleen menneen aamun jälkeen soitin maria akatemiaan jonka nettisivuja olin tutkinut. En ollut koskaan lyönyt ketään, joten mietin, olisiko maria akatemia minulle oikea paikka. Soittaessani olin uupunut itseeni ja koko tilanteeseen, häpesin tunteitani ja käytöstäni. Puhelun jälkeen pääsin levollisen ja ymmärtävän työntekijän juttusille. Hän ehdotti minulle vertaistukiryhmää, johon lähdin mieluusti mukaan. Vasta ryhmässä silmäni avautuivat lapsuudessa kokemalleni väkivallalle. Lapsuusperheessäni ei juotu tai lyöty, mutta isän hallitsematon, raivo ja henkinen väkivalta sekä äitini alistuminen olivat ainoat saamani mallit vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Omille tunteilleni ei lapsuuskodissa ollut tilaa, enkä minä lapsena saanut olla vihainen. Olin ollut kiltti ja tottelevainen tyttö, eihän muuhun ollut mahdollisuutta. Ei siis ihme, että minulla ei ollut mallia siihen, miten kohdata uhmaava lapsi saati käsitystä, miten vanhempi voi suuttua turvallisella tavalla. Opettelen yhä ilmaisemaan tunteitani, mutta en enää pelkää omia reaktioitani. Olen aina osannut pyytää lapsiltani suuttumustani anteeksi. Tunteiden sanottamista olen opetellut sekä yksin että lasten ja puolisoni kanssa. Nykyään tunnistan paljon nopeammin hetken, jolloin kuohauttava tunteeni alkaa viedä minua. Useimmiten osaan pysäyttää itseni ajoissa. Muistutan itseäni joko kiitollisuudesta, hengityksestä tai ankkurista. Niiden avulla onnistun ottamaan pienen tauon tilanteesta ja rauhoittumaan. Vanhemmuus on jatkuvaa uuden opettelua ja kasvamista. Tämä ei ole helppo tie henkiseen kasvuun, mutta olen kiitollinen muutoksesta ja siitä, miten lapseni opettavat minulle uutta. Tuskin missään muussa suhteessa olisin tullut tietoiseksi kaikista näistä tunteista ja niiden luomista mahdollisuuksista. Toivon, että aikanaan kotoamme muuttaa omilleen empaattisia ja tunnetaitoisia nuoria aikuisia ilman perittyä tunnekuormaa." Näin, kiitos. Suurkiitos, Emma. Tämä oli erittäin hyvä esitys, joka tarjosi eväitä ihan käytännön työskentelyyn ja myös avasi, avasi sitä vanhemman kokemusmaailmaa. Mä otan yhden kysymyksen tähän ennen lounasta. Me ollaan ihan vähän jo yliajalla. Palataan muihin kysymyksiin myöhemmin, mutta, mutta kysyttiin sitä, että kuinka usein teidän työssä te joudutte tekemään lastensuojeluilmoituksia ja miten se vaikuttaa sitten siihen työskentelyyn? Joo, eli, eli tota, no arvelinkin, että tämä kysymys varmasti tulee, ja tämähän on tietysti sellainen niin kuin haastava kysymys, jonka, joka, jota joudutaan pohtimaan. Elikkä, eli joudutaan tekemään määrää, en nyt, niin kuin, ei ole määrää minulla, mutta tarvittaessahan me tietenkin siis aina, ainahan täytyy, kun on lapsiperheistä kysymys, niin arvioida se perheen kokonaistilanne ja se tuen tarve. Ja, ja sitten jos se huoli herää ja ajatellaan niin, että se on tarpeellista, niin ilman muuta me toimitaan. Tietenkin aina pyritään siihen, että se tehtäisi yhteistyössä vanhemman kanssa ja jotenkin, että vanhempi myös ymmärtäisi sen merkityksen, että mikä, mikä tarkoitus ja sen tarkoitus olla tukena ja apuna, mutta tokihan se tietenkin tuo omanlaisen sävyn siihen, että, että vanhempi ylittää aika ison kynnyksen siinä kohtaa, että uskaltautuu hakemaan apua siihen omaan vihaan, väkivaltaan, aggressioon ja on miettinyt sitä ehkä tosi pitkäänkin ja se on hirveän pelottava asia ja se häpeä ja syyllisyys on voimakkaasti siellä he on tehnyt ison työn jo siinä kohtaa, että he uskaltautuvat ottaa yhteyttä. Niin toki tietenkin sit se, että, että sit siihen tulee myös se näkökulma, että, että tähän, tähän tarvitaan ehkä jotain muuta apua, niin jonkun kohdalla se saattaa olla sellainen, että se tuntuu tuntuu vaikealta ja, ja saattaa vaikuttaa myös siihen yhteistyöhön, mutta pääsääntöisesti meillä on kyllä ihan hyviä kokemuksia siitä, että tavallaan se tuen tarve on kuitenkin niin kuin se tärkeä asia vanhemmalle, että, että sitten niin kuin sitä tukea saataisiin riittävästi sinne, niin myös, myös sitten niin kuin tätä kautta he ovat valmiita sitä ottaa vastaan. Kiitos. Hyvä ja kattava vastaus ja sen myötä me lähdetään lounasta olla ja palataan kello 12.